Toto věc a tato věc, hele. Takže čus lidí tam vás u dalšího videa. Toto video bude unboxing a um, první podívání se na tuto věc. Stativ od značky Hama. Ale jeho cena. Myslím si, že to není zase tak strašný, hele. Takže jdeme se na to podívat. Takže, to takhle otevřem, máme toto, co už nic není, pomoženo. Když toto otevřem, tak je to tu, tak jdeme na hukejku. No, že to tady je, A... to dobrý. Aha, tak nic. Wow. Jdeme tam nejle. Nějak to zabluru a to paráda, ty kokos. No. Takže, tu stojí takyhle nožičky. Když se otevřou, tak se takle takhle eh, dostáhnout. Tím pádem může být výšší než jenom tohle. Je tady toto. Co se dá dal Toto je cool věc. že když jsem si koukal na různé stativy, tak jasně hodně stativů v Česku hlavně, tak to věc má, ale nějaký třeba stativy. Ze zahraniček to nemají jako to věc, která je dobrá například na bíroli, když když chcete dělat, jsou hodně cool. Stejně věci, je tady například vodováha, jo, abyste věděli, jestli to máte rovný nebo ne. Takhle jakýhle cool to dělá, jo, to je takyhle držátko na to. A když to úplně rozebřu na všech stranách. Jsem to až důvod, až co nejvíc se to může, 666 cm, tak to je, a jo, ještě to, takhle Zaklopnout. Tak to vypadá nějak takhle, takhle. Vysoký to je, 166 cm, myslím si, že je to dost, na mě. Jako 180cm chlapci A ty toto se dá zavřít Toto se dá zašroubovat, večroubovat prostě Pořádně No Koupa to už po Když už, už tady do mě hladováli A to nevadí, ale Takže Já normálně používám tady tohle žeho no? Nemám žádný stativ, takže prostě na tu kameru jsem měla tady na kafesníkách, prostě jsem to nikdy neměl kam dát. Ale tomu už je dneska konec, protože už to takhle dám na to. Wow, tak, tak, tak, tak teďka nevím, ještě jednu věc, co jsem zapomněl říct, je to, že se to může takhle takhle navolit. Tím pádem, když chcete, když chcete třeba fotit na výšku, Jo, nebo chcete dělat třeba Ne, Instagram reels, jo, Tiktoky, tak prostě je to takhle. je volitelný, což je taky cool, toto, jo, toto povoluje, jo, jo, ak, ok, ok. když to tady jako zašroubu, tak jo, jasně, no. jo, tím to teda jenom vyndáte, což je docela tupý, nevím proč byste to z toho vindávali, jo, nebuďte jako já, nebuďte tupí. nice, toto, <laughs> jo, já si myslím, že už jsem asi všechno řekl. Jedině ještě tohle. Vy yes. Kdybyste to chtěli dát ještě víc. Ještě, ještě víc. Ještě víc vysoko. Ty, koliko. A šek... Ten stativ má 166. A toto. Však To je úrovně jak moje hlava. Pracho. Ani není. Tak je tohle 166, tak to já nevím, ale je to cool. To je určitě cool. Navíc zase dolů, bude mi testovat, jak na tom vypadá tak mi jde, jak to je dobré. Brácho. Třeba s jsem mega budu dobře dělat b protože je asi takhle. Jo a takhle, wow. To je třeba mega cool. Takže, hele. Určitě doporučuji tuhle věc. Určitě jestli hledáte nějaký prostě stativ nebo prostě věc na kameru, tak to je určitě jako ta věc, kterou byste si jako měli ne ze začátku, jako měli jako si ji koupit až už jako něco s tou kamerou jako umíte, že jo, jako něco dělali a víte, že jako vám to k něčemu bude, no? tak prostě potom si to koupíte a wow. <laughs> Dobrý, jdeme na tu kameru. Takže už tam tu kameru mám, vráte nějak takhle jo. Fufu Pořádný prostě pořádný. No, tak to vypadá mega dobře, jo prostě můžete takhle takhle prostě. Když prostě dělat bíroly, tak, tak udělám takový coůbírol. Cool A je to trošku akřivo. A to nevadí, že jo, to je takhle čekaj. To je z takhle upravit. Je to rovný i guess. Jo. Takže... Paráda. Ještě si teda zkusíme zakládat co nejvíš co půjde. Bau. Wow. Ah. Ok? Jo, je to cool. Teď vám vyfotím. To jak to vypadá, fakt to je... tam Vysoký, je to hrozně vysoký. Je zajímavý, že tomu dá ani nebyl žádný má. Já jsem čekal, že tady bude mít nějaká knížka, kterou si tady přečtu. A ah, ono... Hovno. Ještě jsem vám to chtěl ukázat vertikálně, takže to je vertikálně, jo, na výšku můžu <laughs> fakt třeba nějaký, já nevím, TikTOKy a short a taky prostě takže jestli to je to, co chcete dělat, tak toto je... Já si myslím, že tento scén, tuto scénu je fakt jako to top, co můžete najít. Doporučuju. doufám, že se vám toto recenze víc se mi líbila, co ano, dělám like, tam koment, subscribe, všechno, toto, Do to dalšího videa. Čus. Haha. Ha.